MOOC-studiene på Høyskolen i Østfold har en studieplan eller progressionsplan om du vil, som i større mindre grad er obligatorisk. Många av har et forslag på å vår foreslåtte progressionsplan. Og hvorfor skal du gjøre det? Jo, vi har dette som en gullerot i studiet. Så hvis du leverer oppgaven innen den tid vi har forespeilet i semesterplanen så vil du få en tilbakemelding fra sensor eller en vurdering av sensor på om oppgaven er bestått eller ikke bestått. Hvis denne oppgaven som du har levert inn da ikke er bestått så vil du få en formativ tilbakemelding som forteller deg hvorfor den ikke er bestått og vad du må forandre for å få denne bestått. Hvis du velger å levere innenfor de fristene vi har sissert, så på mange måter så tar du vekk sikkerhetsnettet ditt som ligger i forhold til dette studiet. Da må du levere oppgaven til endelig eksamens och så må du bare håpe på at allt er bestått. Og så kan det for eksempel være små filleting som gjør at du ikke består examen. Så vår absolutt klare anbefaling det er Følg progresjonsplanen vi har satt opp. Vær gjerne litt i forkant, slik at hvis det skulle skje uforutsettet ting som at du blir syk eller lignende, så blir du ikke liggende bakpå. For det er typisk de som blir liggende bakpå som faller av nettbaserte studier. Så hvis du hele tiden ligger i forkant, så vil du få tilbakemeldinger fra oss, og vi vil også sørge for at du får det som vi kaller et jevnt læringstrykk, at vi fordeler arbeidstrykket over semestere, svik at du ikke ender opp i en enormer skippertak som faktisk kan gjøre at du ikke får fullført dette studiet.